אנחנו פה לא בשביל לייצר יזמים, אנחנו פה בשביל ללמד יזמות. וההבדר שאני רואה אותו שיזמים זה אנשים שנולדו עם תכונות אופן מסוימות. אני לא יכול לייצר יזם, יזם זה אדם שיכול, אוהב לקחת סיכון, שיכול לחשוב מח noting סכוש ע advertisements, שיש לו הרבה תכונות ויכולות שככן נראה אין לרוב, אין, אין לרוב האנשים. ואני לא יכול לייצר אדם כזה, אני לא יכול לגרום לו מישהו הדברים אלה. אבל אני כן יכול ללמד יזמות. וההמתרבל על המדי אзамות ילנגיש את חומת האзамות לקמם של תר студентים כי אני דם משחנאה ושוב לא בדakteר זה שיש פה אלפי תר студентים שברים שלא דים שם אзамים כי הם לא אקחימו את האסא או המדהים מחשב ומלא אзамות מפחידה אותם ומחשים אה אзамות זה גיוננים להם שם במדהים מחשב ומה מה פיתום אני וחללי ובראשי אקח מנגישים להם את האзамות ומבורים פה שורש או סדנה ואומרים, והרגשת המסוגלות הזאת היא הדבר המרכזי שאנחנו צריכים את הסטודנטים שלנו.